السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مره اخرى جايين لكم بكود خصم جديد كود الخصم هو سي خمسه وتسعين اي تسعه خمسه الكود ده بيدي خصم عشره في الميه اضافي على اي خصم تاني موجود يعني لو المنتج اللي انت هتختاره عليه خصم فالكود ده بيديك خصم تاني اضافي وبقيمة الخصم الحد الاقصى خمسين ريال سعودي او خمسين درهم اماراتي خلينا نقول في البدايه ان موقع نول من المواقع الشهيرة جدا واللي بتقدم خدمات التسويق عبر الانترنت واللي أنت تتسوق بشكل آمن وبشكل مجاني وما بتدفعش غير عند الاستلام أو ممكن تدفع من خلال الفيزا كارد والموقع آمن جدا جدا جدا. طيب زي ما أنتم شايفين آدي المنتجات اللي أنا اشتريتها في الباسكت بتاعي المجموع الفرعي وستين درهم ريال الشحن طبعا مجاني لأي منتج فوق آه ال 200 ريال. بالاضافه للخصم اللي انا اخدته، فاذا اجمالي سعر المنتج شامل ضريبه القيمه المضافه وشامل الشحن المجاني 514 ريال. طيب، تعالوا انا هشيل معاكم الكود كده، بندخل الكوبون مره ثانيه. في المكان اللي بيقول لي ادخال الكود او الكوبون، بدوس كده عليه وبكتب C95. C95 واوعى تنسى تقول له اضافه او تفعيل. كده مبروك انت حصلت على الخصم الاضافي.